السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع مساحة ميتين وسبعين متر شقة التقسيمه بتاعتها هنتفرج عليها دور تاني عمارة حديثة مدخل شيك عندنا دي التفاصيل تفاصيل السعر في الفيديو تفرج الاول ده الريسبشن دي ممكن تتقفل وتبقي غرفة غير الغرف جوه وهيبقي معانا ده ساحة الريسبشن ريسبشن كبير الفيو بتاعه على ميدان هنلف الكاميرا اتفرج دي مكان غرفة يتعمل بارطشن هتبقى هنا غرفة وليها باب هناك هنخش من هنا من طرقة التوزيع وهنلاقي الباب بتاعها أول باب بعد كده هنا عندنا حمام الضيوف والأرضية هنا معموله رخام وبره بركة مسمار في عندنا هنا مطبخ أمريكان مفتوح غرفه ليفنج دي غرفه ليفنج ممكن نقفلها بردك لو احنا مش عايزينها هيبقى كده معانا غرفتين مقفولين لو حبينا نقفلها بعد كده عندنا هنا الغرفه لو حسبنا الاثنين التانيين غرف هيبقى معانا دي الغرفه الثالثه طبعاً اللوصف معمولة جيبسون بورد الأرضية هنا رخام والغرف معمولة باركية ودي هتبقى الغرفة الرابعة لو اعتبرناها دي غرفة بردك بعد كده هنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرف هنا وفيه كابينة شاور بردك اللوصف معمولة جيبسون بورد بعدين هنلاقي هنا باب حاجز بيدخلنا للغرفة الماستر. ده الحمام بتاعها الاول. طبعا التوضيب زي ما احنا ما شايفين الله ما شاء الله. ده باب سلم الطوارئ. في نفس قط النوم معمولة. ودي الغرفة الماستر. فلو حسبنا هيبقى عندنا ممكن اربع غرف وليفينك. او خمس غرف مقفولين ومفيش ليفينج معانا ريسبشن كبير بره. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. انتظروا مننا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعتكم لنفس المساحه. عشان نقدر نشوف المطبخ كويس